لا تتعب الروح من جور فرقة في القلب حرقة من نوح ورقة سبب لي جروح صوته شحني يا من يا فضوح قدام بيته صدفة لقيته من يوم ريته في النفس ذابوح كنا حبايا ويسروح سلم علينا تسلم يدينا من قد لا تتعب الروح مع السلامة به ملامة طير الحمامة كم حد من جار فرقة في القلب حرقة من ناح ورقة سبب لي جروح صوتها شحل ناي هيا ما غنيج واخلب بظنيج قدام الضوح قدق بميته صدفه قدق من يوم رده في النفس دبو كنا حبيب والشب ذيب كنا كرام قلت أنت وينك ماذا بدناك أدرك بعديك يا زينه ودنا سلم علينا تسلم يدينا من كدتنا لا تتعب مصيبه قادرين اصيبه أضوا صعيبه والوضع مشروح تجرح فوادي اول مرادي ما هو بعادي ما ادري وش تجرح فوادي اول ما هو بعادي ما ادري وش وانت تدري عن به صدري على ما ادري ما عاد بيروح لان <تصفيق> بأعنا